موبائل لون ایپس کے متاثرین میرے دوستو السلام علیکم ہر گزرنے والا لمحہ یقینی آپ کے لیے آصاب شکن ہو ثابت ہو رہا ہے ان بے حمیتوں کی طرف سے موصول ہونے والی کاز کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہوگا جو یقینی کسی بھی نارمل انسان کے اعصاب توڑنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ان فراڈیوں نے آپ کی کمزوری کو یقینی خوب بھانپ لیا ہے اور اس لیے وہ تسلسل سے آپ کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ہیں اور آپ میں سے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ان کے سامنے ریت کی دیوار بنے گرتے چلے جا رہے ہیں اور یہی عمل ان کی اس بدماشی میں پر مزید بڑھوتی دینے کے لیے کافی ہے اس پر طرفہ تماشا یہ بھی ہے کہ یوٹیوب کے کچھ نااقبت اندیش عناصر نے غلط ملت خبروں سے آپ کو ذہنی الجھن کا شکار کر رکھا ہے کل مجھے اتفاق ہوا چند یوٹیوبرس کی طرف سے گفتگو سننے کا تو یقینی آپ کو ایسے وہ گرداپ میں پھنسانے کی صحیح ہے جو دانستہ یا نادنستہ مقصد فقط ویوز کا ہے لینے کا ہے ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر پھر آپ دیکھتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں تو میرا کیا ہوا میرا تو ایک ہی جواب رہا ہے نا آپ کے لیے کہ آپ کے آپ اپنے حوصلے بلند رکھیں آپ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور میں نے ہمیشہ اسی کی تلقین کی میں گزشتہ تیس سال سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں ایک روزنامہ اخبار جو اسلام آباد اور ملتان سے شائع ہوتا ہے اس کا چیف ایڈیٹر ہوں ایک صحافتی تنظیم این ایف جے کا چیئرمین بھی ہوں میرا پیشہ ورانہ زندگی کو بخوبی جاننے والے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے قلم اور ضمیر کی قیمت پر کوئی سودے بازی نہیں کی اور اس کی حرمت کو اپنی بیٹی اور بہن کی حرمت سے تقسلیم کیا یہی وجہ ہے کہ اپنا بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نا خوش میں ظاہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند دوستوں میرے پاس تو کوئی ایسا نسخہ بھی تو نہیں جو کسی پنساری کی دکان سے خرید کر آپ کو ارسال کر دو لیکن یہ حوصلہ یقینی میرے آقا آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ایک قرآن مجید جو نسخے کیمیا سے مل سکتا ہے جسے ہم نے فراموش کر رکھا ہے اب آتے ہیں اس درد کی دوا کی طرف میں گفتگو میں تکرار کا عادی نہیں ہوں پچھلے ولاگس میں بار بار ایک ہی بات دہراتا ہو رہا ہوں یہ بدقسمتی ہے البتہ اتنا ہی کہوں گا یہ تمام لون ایپس والے فراڈیے ہیں یہ فراڈ ہے ان کا تعلق کسی ریگولیٹری اتھارٹی سے نہیں ہے یہ نہ تو کسی کو قرضہ دے سکتے تھے اور نہ ہی اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان کو اس عمل کا اجازت نامہ ہے یہ کھلا فراڈ ہے جسے سرمایہ مائیکرو فنانس نے شروع کیا اور حبیب الرحمان نے اس کی شاخیں تیار کی پھر اپنے سدائے ہوئے کتوں اور سوروں کے اس جتھے کو آپ پر جلغار کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور آپ کو انہوں نے زج کر کے شکست تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا یہ دھمکیاں دیتے وقت آپ کو دیتے رہے وہ کہ آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا اس کو معطل کر دیا جائے گا اور پھر آپ میں سے بہت سو اسی خوف کے پیش نظر ان کو دھڑت دھڑ پیسے واپس کرنا شروع کر دیے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ مزید مجھ پہ قرضہ لادا جا رہا ہے آپ نے دوستوں سے رشتہ داروں سے بہنوں سے کسی نہ کسی سے آپ نے قرضہ لے کر ان ظالموں کو واپس کیا اور محسود کیا لیکن مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اور ان کا باپ بھی آپ کا شناختی کارڈ کسی صورت پہ بلاک نہیں کر سکتا آپ نے کون سا ایسا بین الاقوامی دہشت گردی کے آپ کرتے ہوئے آپ پکڑے گئے ہیں یا ان کو مطلوب ہے کہ ریاست آپ کے شناختی کارڈ کو بلاک کرے یار خود عقل کا عقل کا علاج کیا کرو اور جو آپ کو یہ کہتے ہیں اور جو آپ میں سے ویلاگ کر کے آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہ دراصل میں آپ کو مطالعہ کیا کہوں چھوڑیا میرے لیے وہ اہمیت کا حامل نہیں میرے لیے اہمیت کا حامل وہ متاثرین ہے آپ ہیں آپ میرے دوست ہیں آپ میں سے بہت سے نے دھڑ دھڑ خوف شدہ ہو کر پیسے جس طرح واپس کیے یہ ان کی حوصلے کو مزید اس نے بلند کر دیا اس کے بعد آپ نے کہ انہوں نے آپ کا ڈیٹا ہیک کیا ہوا تھا پہلے دن ہی جس میں نے پچھلے ولاک میں کہا آپ کے رشتہ داروں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کہا او بھائی آپ نے ان کا گارنٹی دی تھی ضمانت دی تھی آپ کا یہ ریفرنس موجود ہے آپ قرضہ دے دیں تو یہاں بھی آپ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے اور آپ نے پھر ان کے قرضے واپس کیے مزید ایکسٹینشن سے پیسے لے کر ان کو دیے پھر انہوں نے آپ کی تصاویر لی اور اس کی پرن تصاویر بنوائیں آپ کو ارسال کی۔ خوف سے لرزاں ہو گئے اپنے بےزتی کے خوف سے لرزہ تھے اور زمین پر آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس پر ستم ویلاگر نے بھی ڈھانا شروع کر دیا جو سراسر جھوٹ بول رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا آپ کے سرختی کارڈ بلاک کر دیے جائے گا آپ نے کردہ واپس ضرور کرنا ہے تو وہ آپ کو بیسیکلی زدہ کر رہے تھے اب آئے اس حل کی طرف کہ سب سے پہلے آپ نے سائبر کرائم کے پورٹل پر پل جا کر اپنی شکایات درج کرانی ہے اور اگر کروا چکے ہیں تو پھر اپنے مقامی تھانے کے جا کر ڈیسک فور پر اپنی درخواست جمع کروائیں جس درخواست کو میں نے اس کا ایک نقل آپ کو میں بھیج دوں گا جسے میں نے ایک ماہر قانون دان سے تیار کروایا ہے اس کی کاپی آپ کو مل جائے گی اس کو اس پہ نام اور پتہ تبدیل کر کے آپ کی درد سب کا ایک جیسا ہے تو آپ چینج کر کے اس کو آپ جمع کروائیں اور میرے واٹس اپ پہ جو یہ نمبر سامنے نیچے آ رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں اور اس پہ سے رابطہ کر لیں اور یہ ہماری مہر قانون کی پوری ٹیم موجود ہے صدیقی صاحب اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور بہت سے دوست کام کر رہے ہیں ہماری ایک این ایف جے کی ایک تنظیم ہے اس کے علاوہ خدام الخلق کی ایک تنظیم ہے جو آپ کا ساتھ دے رہی ہے اس کے بعد آپ کا کام فی الحال سمجھیں کہ آپ کا ختم ہو گیا جب آپ درخواست جمع کراتے ہیں تو تھانے میں تو اگر آپ میں ذرا سی بھی ممت ہے اور تو اور آپ بزدل نہیں ہیں تو میں اب آپ کو کہوں گا آپ نے لونز واپس نہیں کر دینا آپ نے لونز واپس کرنے سے انکار کر دینا ہے آپ کا حرف انکار ان کے معاشی طاقت کا خاتمے کا سبب بن جائے گا وہ اس اپنے بوجھ سے ہی خود کرا کر نیچے گر جائیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا بال بکا نہیں کر سکتے ہمت کریں سب مظلومین متاثرین اکٹھے ہو جائیں ایک بات میرے ساتھ دہرائیں بھی صحیح ایک بات میرے ساتھ دہرائے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس طور میں جینا مشکل ہو اس طور میں جینا لازم ہے اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو ڈرانے والے آپ کو دھمکانے والے اپنی منہ کی کھائیں گے. اللہ پہ یقین کریں اپنے اللہ کے دی ہوئی اس قوت پر جو اللہ تعالی نے آپ کے اندر حوصلہ بخشا تھا اس کو کار لائیں اب آپ سے اجازت اپنے کمنٹ میرے کمنٹ بیکس میں ضرور اپنی کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا اپنی اس بات کو وسلام شکریہ